Перша тематична спортивна виставка в обласному краєзнавчому музеї присвячена Олімпійським іграм 2020 у Токіо та 100-річчю з дня народження першого серед забріжців олімпійського чемпіона – борця Якова Пункіна, що відзначатимуть у жовтні. Експонати з фондів музею, а також речі надані забрійськими спортсменами та їхніми близькими, розповідає завідувачка відділу новітньої історії Забрійського краю Ірина Коробова. Каже, не очікували такої уваги відвідувачів під час відкриття. Це і радує, знаєте, тому що спорт у нас ну так, не дуже яскраво висвітлюється, як на мою думку, і мало приділяється уваги. І ми думаємо, що цією виставкою ми привернемо увагу майбутніх спортсменів, нинішніх і колишніх. Президент Забрізької міської федерації греко-римської боротьби Валерій Смирнов каже – виставка символічна. Шикарна По перше, це шикарна ідея. Я навіть не можу пригадати щось подібне в Запоріжжі взагалі. Звісно, у знаменний рік сторіччя, з дня народження нашого легендарного земляка Якова Пункіна я із задоволенням відгукнувся на пропозицію надати експонати, які могли зацікавити відвідувачів. За словами Валерія Смирнова, деякі з особистих речей Якова Пункіна експонуються вперше. Ось тут вони представлені – стрічка для нагород Пункіна, ось тут автобіографія та олімпійський диплом, який він сам у 1952 році передав до музею. Його особисте трико, яке вручали тільки чемпіонами СРСР. З ним пов'язана дуже цікава історія. Якщо завітаєте до музею, дізнаєтесь яка саме. Серед відвідувачів виставки бронзовий призер Олімпійських ігор Барселони 1992 року з важкої атлетики, учень Леоніда Жаботинського, Сергій Горильов. Очень приємно віддіть. Дуже приємно бачити історію нашого спорту Запорізької області. Насправді в нас є славетна історія в цьому сенсі. Сюди обов'язково приводити дітей, молодь, студентів, побачивши ці реліквії, фотографії, медалі, дипломи, можливо, хтось також захоче сягнути подібних успіхів. Не приглашай потрібно запрошувати сюди спортсменів, дітлахів, особливо тих, хто займається спортом. Подивіться, яка наочна агітація. Наприклад, шлях Пункіна це взагалі феномен після концтабору стати олімпійським чемпіоном. Це свідчить про одне: немає безвихідних ситуацій для людини, особливо тієї, яка дружить із спортом. Мені сподобалося переглядати медалі, нагороди розумієш. коли ти стоїш і дивишся на ці нагороди, ти відчуваєш прямо від них таку енергетику сильно звідти спортсменів, які. Здобували її, скажімо, кров'ю і потом і тисячами годин тренувань під час відкриття виставки легенди з спорту спорту обласному краєзначому музею від родини з абрійських Акопянів передали у дару на картину, на якій зображений дворазовий олімпійський чемпіон із важкої атлетики Леонід Чапотинський разом із учнем, рекордсменом світу Володимиром Акопяном. Дуже схожий. Я... Я поруч із ним був буквально за тиждень до його смерті. Пригадували багато чого з минулого. Загалом це Запоріжжя повинна пам'ятати про цю людину – великого спортсмена та непересічну особистість. Виставка легенди запорізького спорту в обласному краєзначому музеї працюватиме до 10 грудня. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков – Новини на Суспільному. Запоріжжя.